בסוף הסרטון האחרון קיבלנו את השאלה. סוג זה של משוואות הנקולות לפתרון. כאשר יש לנו שני שורשים ממשיים, אז זה הפתרון הכללי, ואם יש תנאים התחלתיים ניתן לפתור עבור C1 וC2. אבל השאלה היא, מה קורה כאשר יש שורשים מורכבים, או בכלל כאשר מנסים לפתור משוואה אופיינית? כאשר מנסים לפתור משוואה ריבועית, ה-B בריבוע מינוס 4 שלי, מקבלים שני השורשים המורכבים מחוברים. וינניח ששני השורשים שלנו הם lambda פלוס או מינוס מי ואיי. ועשינו הרבה אלגברה. אמרנו אם אלו השורשים וצבנו את זה חזרה לתוך המשוואה עבור הפתרון הכללי, נקבל את כל זה. והמשכנו לפשט את זה את כל הדרך עד כאן. ואמרנו y שווה ל-e בחזקת lambda x ועוד 1 וכו'. ואמרנו האם ניתן להמשיך לפשט את זה? ואז הוצאנו את משוואת אוילר או נוסחת אוילר או הגדרת אוילר, מה אתם רוצים. ותמיד זה מקבל לארהצה בשימוש בז. דיברנו על זה הרבה בשורהי חדרה. נתני שתשמש בז כדי לפרש את זה יותר. אז כתבנו i e בחזקת mu x i k קוסינוס mu x ועוד i סינוס mu x. וכתבנו nt 2 i בחזקת מינוס mu x i k מינוס mu x ועוד i סינוס מינוס x. קאיד נתני שתשמש במשהו חנויודים של טריגונומטריה. שאנחנו יודעים שקוסינוס מינוס תטא שווה לקוסינוס תטא. אנחנו גם יודעים שסינוס מינוס תטא שווה למינוס סינוס תטא. אז בואו נשתמש בזהויות האלה כדי לפרשט את זה יותר. נקבל, y שווה ל-e וחזקה. למדה x כפול... וניתן לחלג גם את c1, אז כפול c1 קוסינוס של מיו-x, ועוד i c1 סינוס מיו 2 קוסינוס של מינוס מיו X, אנחנו נעדים את הזהות שזה, אנחנו יכולים פשוט לכתוב זה גם כקוסינוס של מיו X. כי קוסינוס של מינוס X זה אותו דבר כמו קוסינוס של X. ועוד i כפול c2 סינוס של מינוס מיו X, שזה אותו הדבר כמו מינוס סינוס של X. אז בעצם בואו ניקח זה, ניקח מינוס סינוס כאן, אז מינוס סינוס של מיו X. ובואו נראה, נראה שאנחנו מגיעים לנקודויה שניתן אפילו לפשט יותר. ניתן להוסיף את שני מונחי הקוסינוס, ונקובל את הפתרון הכללי, ובעיה זו דורשת הרבה אלגברה. אבל כל הזמן שלא מבצעים טעויות של חוסר תשומת לב, תמצאו שזה שווה את זה, כיוון שתראו מאיחד מגיעים הדברים. אז קיבלנו Y, הפתרון הכללי הוא Y ל-E בחזקת λמדה X, כפול נוסיף את שני מונחי X, זה c1 ועוד c2 כפול קוסינוס של מיו x. נוסיף את שני מונחי הסינוס של מיו x, אז ועוד i, אני אקרול לזה c1i, זה זה, מינוס c2i, כפול סינוס של... מיו x.כי מה צריך אנחנו לפרש את, ודבר אחרון שניתן לפרש את, תבינוים שציר 1 של 2 קווים של רוטיימ, פה נקדיר זה כי קבו הנוסא. פה ניקרל זה נניח ציר 3 ונשתדר שלול מתבלבל בשימוש בציר אחד פעמי. זה יש ציר שלוש, ולא יש נירח מוזר, אבלים תחשבו, על זה זה איגיוני. זה אין קבו, נכון? בעיקר אם אומרים שלא מגבילים את הקבוע לממשי. C יכול להיות מספר דמיוני? אז אם C הוא מספר דמיוני, או סוג של מספר מורכב, אנחנו אפילו לא יודעים אם זה בהכרח מספר דמיוני, לכן לא נניח הנחות לגבי זה, או נגיד רק שזה כמה קבועים שרירותיים אחרים. נראה לזה C4. ונדאג לזה כאשר אנחנו נותנים פנאים התחלתיים. אבל מה זה נותן אנחנו מפשטים? אנחנו למעשה מקבלים פתרון פשוט ומיידי למשוואה הדיפרנציאלית שלנו, למשוואה האופיינית שלנו יש 30 מורכבים. ונכתוב זאת בצבע אחר. זה y שווה ל-e וחזקת λמדה x כפול כמה קבועים, נקרא לזה c3, זה יכול להיות c1, זה יכול להיות c100, כל דבר. איזה קבוע כפול קוסינוס של מי x, ועוד כמה קבועים אחרים, נקרא לזה 4 לא חייב להיות c4, פשוט לא רוצים לבבר את זה זה. פלוס כמה קבועים שונים, כפול הסינוסי של מיו איקס. אז ישנם שני דברים שאתם צריכים להבין. אחד שלא עשינו דבר שונה. ובסוף, עדיין אנחנו רק לקחנו את שני השורשים, וצבנו אותם חזרה לתוך המשוואות האלו, 1 ו ו-R2. ההבדל הוא לפשט את האלגברה. כך שביטלנו את I, זה כל מה שעשינו, אין שום דבר חדש כאן, פרט ושימוש בנוסחת אוילה. אבל כאשר R1 ו-R2 מערבים מספרים מורכבים, מקבלים את הפישוט הזה. אז באופן כללי, מקבלים ישוואה אופיינית, ושני השורשים שלכם הם מיו פלוס או מינוס, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, לא. שני השורשים שלכם הם פלוס או מינוס מיו, אז ומדיעים. אם, את את את אם אתם יוצאים לטיול, אתם צריכים לזכור את כל המילים. אם אתם יוצאים לטיול, אתם צריכים לזכור את כל המילים. אם אתם יוצאים לטיול, אתם צריכים לזכור את כל המילים. אם אתם יוצאים לטיול, אתם צריכים לזכור את כל המילים. אם אתם יוצאים לטיול, אתם צריכים את כל המילים. אם אתם יוצאים לטיול, אתם צריכים לזכור את אם אתם יוצאים לטיול, אתם צריכים לזכור אם אתם יוצאים לטיול, אתם את אם אתם אם יש לנו שורשים מורכבים, או אם יש שורשים מורכבים למשוואה האופיינית, λמדה פלוס או מינוס מיור, אז הפתרון הכללי הוא כמה קבועים כפול קוסינוס מיור איקס, ועוד כמה קבועים כפול סינוס מיור איקס. ובואו מהיר אשר את זה. y, tag, tag, ועוד הנגזרת הראשונה, ועוד y שווה ל-0. אז שלנו היא r בריבוע פלוס r פלוס 1, שווה ל-0. בואו נפתח את שלנו. יהיו מינוס b, מינוס 1, פלוס או מינוס של b בריבוע, בי בריבוע זה 1 פחות 4 כפול IC שניהם 1 אז זה רק מינוס 4 כל זה חלקי 2 נכון? 2 כפול A כל זה חלקי 2 השורשים יהיו מינוס 1 פלוס או מינוס שורש הריבועי של מינוס 3 חלקי 2 או שניתן לכתוב זאת מחדש כשורש R שווה למינוס חצי, ועוד או פחות R ניתן לכתוב זאת כ-I כפול השורש הריבועי של 3 או שורש ריבועי של 3I חלקי 2 ניתן לכתוב זאת כשורש ריבועי של 3 חלקי 2 כפול I למעשה זאת הדרך הטובה ביתר לכתוב זאת, נכון? פשוט מוציאים את ה-I החוצה, זה מוציא מינוס 1 החוצה נשאר שורש של 3 חלקי 2 אז אלו השורשים ואם אנחנו רוצים את הפתרון הכללי, אנחנו צריכים להעביר את זה לכאן. ונקבל את, את -E בחזקת, החלק הממשי של המקוברים ומוקבים האלו, e בחזקת מינוס חצי כפול x, נכון? זה כפול כמה 1 1 קוסינוס של החלק הדמיוני בלי i, אז קוסינוס של אממ, השורש הריבוי של x ועוד c2 כפול סינוס של השורש של x לא רע. יש לנו שורשים מורכבים, וזה לא לקח לנו יותר זמן מאשר אם היו לנו שורשים ממשיים. אתם צריכים להבין זאת. ואז אתם צריכים רק למצוא, שאתם שוב במשוואה הריבועית, כדי למצוא השורשים של המשוואה האופיינית. ולהבין שזה λמדה. המינוס חצי הזה הוא λמדה, ושהשורש הריבועי של 3 קקי 2 שווה לניו. ואז להציב חזרה את הפתרון שמקבלים. נכון נקרא בסרטון הבא, נפתור בעיה דומה לזו ויהיו לנו תנאים התחלתיים, נוכל לפתור עבור C1 וC2. נתראה בסרטון הבא.